Sən də pulumla şərəfsiz. Hə, gözlə. Çıxadım. Azərbaycan ağzında sırayı Rusiya. Ay Rusiya öldürürlər, ha. Ay köməyinə. Sən də götün qap parasında qalan kimi zəng gəlsən. Yaxşı, yaxşı, yoxsa ölmüşsən. Azərbaycan İrmanistan bələdir. Cəncədə yayıraq. Aniyyədə olar sizə? Aniyyədən istəyirmişsə? Neçəli torpağımdan çıxmır. Yaxşı ilə torpağım allı. Marahat olma qaya, özümün sülhəndən əlliyyər. Gördük də, neçəli ilə buxal edirsiz? Özümün Ayda, Azərbaycan gücdanir. Məaməl edəcək. Cəm silah alım. Arüsə, Azərbaycan məaməl edəcək. Nolar silah ver bir qəyb pulum yoxdur. Həmşəyət kimi dilənləm. Nəsəl sən eləyərəm? Onda bu topu atıram, cəkcəd. Əmən sən ikinəm? Həə, həm də çıçməmsən. Hello darkness, my old friend. İndə taban və